ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام ولك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رحم الراحمين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 وأولا وآخرة وباطنه وظاهرة والدرجات العلى من الجنة اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام وصلاح المسلمين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 أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير أسأل الله أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه